Novákéva vagyok, 45 éve lakom a kerületben. Szeretnék személyesen találkozni az országgyűlési képviselőjelöltekkel, hogy megtudjam mi a véleményük, illetve mi a tervük. A jobbikus képviselőjelöltjét hívtam, de sajnos nem sikerült elérnem. Novákéva, üdvözlöm! Kívánok, Novákéva! Egy hölgyel beszéltem, nem mondta a nevét. Azt mondta, hogy minden körülmények között visszahívnak. Telefonszámomat megadtam, de nem érkezett válasz. Hát akkor nem, jött, nem sikerült a személyes találkozó. Novák vagyok. Számomra nagyon megnyugtató volt, hogy a képviselőjelöltekkel beszélni tudtam, és hasznos információkat kaptam tőlük. Változás akkor lesz, ha teszünk érte, tegyél érte te is.